سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو در از کانال کیوبت در یوتیوب تماشا می کنید این ویدیوی چلا هفته همه و اگه میخواین از ما حمایت بکنید میتونید از لینک پال یا آدرس کیف پول اتریوم که توی پست زیر همین ویدیو در آپارات و یوتیوب اشتراک گذاشتم استفاده کنید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و همونطور که میدونید کلیه ویدیوهای ما در آپارات و یوتیوب اشتراک گذاشته میشه. حتما به وبسایت ما سر بزنید سروتor.com توی این ویدیو قصد داریم در خصوصیم که اصلا چرا باید بیت کوین بخریم با هم صحبت کنیم. ده دلیل مهم و محکم برای اینکه در سال 2020 باید بیت کوین بخریم رو؟ با هم مرور می کنیم. اگه علاقه من به این موضوع هستین ادامه ویدیو رو ببینید اما قبلش حتما توی کانال ما در یوتیوب عضو بشین با کلیک روی این لوگو و فشار دادن اون زنگوله از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما توی کانال یوتیوب اون به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه و به سرعت خبردار میشین قبل از هر چیزی این داستان سلام مسئولیت من خدمتون بگم ما فقط جنبه آموزشی این موضوع رو داریم با هم مرور کنیم، هیچ تاکید و اصراری به این نیست که شما کاری را انجام بدید یا اینکه انجام ندید توی وبسایتی عضو بشید یا از اون وبسایت خرید انجام بدید یا اینکه خدمات مختلف ازش بگیرید یا نه؟ یا کاری رو مثل همین موضوع این ویدیو انجام بدهید یا نه پس در نظر داشته باشید ریسک تمام اقداماتی که شما در بازار کریپتوکارنسی انجام میدید و یا فعالیت های که مرتبط با موضوعات ویدیویی که براتون تهیه کردیم کاملا بر عهده خود سرمایه گذاره و ما فقط جنبه آموزشی رو مطرلب میکن مسئولتی از این محل بر عهده ما نیست. خب همونطور که میدونید و توی ویدیوهای مختلف ما با هم مرور کردیم بیت کوین سال 2009 فعالیتشو به صورت رسمی شروع میکنه و تو بازار میاد عدد بسیار بسیار ناچیزی بوده روزای اول و اونایی که اون روزا این ریسکو کردن و تونستن مقداری از اینو تهیه بکنن عملا الان باید میلیون دلاری ثروت داشته باشن خب و خب این جریان هی رشد کرد رشد کرد رشد کرد و امروز که من دارم با شما صحبت می کنم چند روز دیگه سومین هاوینگ بزرگ بیت کوین انجام میشه و همه چشم ها به این بازار دخته شده که ببینیم آیا رشد خواهد کرد یا که نه به همین خاطر یه ویدیو مفصلی در خصوص هاوینگ براتون تهیه کردم نه تنها برای این نسل شدن پاداش استخراج بیت کوین که سال 2020 -20 انجام میشه بلکه تا چندین دوره بعدش هم اطلاعاتی رو برای شما به اشتراک که غتن به درد میخوره این بالا براتون کارت میکنم این ویدیو رو بعد از تماشای کامل این ویدیو حتما مشاهده کنید چرا چون به شما دیده بسیار خوبی خواهد داد دومین سرفصلی که می‌خوایم توی این ویدیو با هم مرور کنیم اینه که برای چی مثلا بعد بیت کوین بخریم که خب خیلی واضحه این ویدیو برای این تایید شده روش‌های خرید شما هم مرور می‌کنیم و اینکه شاید هم نباید بیت کوین بخریم یه مروری هم به این بکنیم و مقایسه بیت کوین با فیات و طلا این فیات دیگه من توضیحش رو ندم یه ویدیو مفصل برای این ساختن و اینکه این, این فیات چرا هی ارزش رو را حد دست میده این بالا براتون کارد میکنم حتما برید ببینید این ویدیو رو. این قابلیت ویژه یوتیوب که به ما امکان میده که این مجموعه دانشی که برای شما داریم تهیه میکنیم بتونیم به هم دیگه وصلش بکنیم و هی لازم نباشه که من برگردم به عقب و بگم که مثلا این موضوع چیه برای یه ویدیو کامل تهیه شده. خب همونطور که میبینید دلایل خرید بیت کوین اون ده دلیل اصلی رو ما اینجا لیست کردیم شاید شما توی های مختلف به عددهای کمتر و بیشتر این برسید اما اون 10 تا اصلی رو که ما استخراج کردیم به این منوال هست ببینید در 10 سال گذشته بیت کوین همونطور که تو شکل پس زمینه میبینید و ما این شکل رو از سایت کوین مارکت کپ آوردیم و همونطور که میدونید چند تا ویدیو به درد بخور در این حوزه تهیه کردید بر تو کانال پیداش بکنید و ببینید رو این جریان جریان رشدی بوده که از زیر یک دلار اومده و به 20 هزار دلار رسیده ریزش کرده و اومده تا 3700 دلار و الان که داریم با هم صحبت می فکر می تا چند دقه پیش من تا 9200 دلار هم قیمت رو توی اکسچنج مختلف دیدم. نوسان داره و کسی توی این بازار برنده است که، اگر خیلی حرفه ای باشید که نوسان گیری کنید که خیلی عالیه در غیر این صورت نگهداشت این کوین به درد شما میخوره من به شخص کسی را ندیدم که در بازارهای مالی متضرر بشه از اینکه صبر کرده باشه پس دقت بکنید که حتما این بازار احتیاج به صبر بزرگی داره اونایی که فکر کنید اونی که اومده یه دلار خریده چقدر نوسان دیده و همچنان هم الان این کوینو داره یک عالمه کیف پول وجود داره که بیش از 5 ساله که بیت کوین توش دست نزده اینا دارن به چی نگاه میکنن چه افقوری رو دیدن یه ویدیو رو ساختم در خصوص کیف پول پولدارهای بیت کوینی این بالا براتون کارت میکنم حتما ببینید اونم چیز جذابیه یه دونه نمونه شبیه اینم ساختیم برای اونایی که اتریوم دارن اینم جذابه دیگه کارش نمیکنم این بالا برید حتما تو کانال ما اوسشین اون تو پیداش بکنید خیلی راحته خب یکی از دلایل این دلیل اولمون شد پس روند رشد 10 ساله اخیرش که از یک دلار اومده به 20000 دلار رسیده اومده 3300 دلار تو 3700 دلار تو همین دوره 2020 و الان که داریم ما هم صحبت می کنیم 92300 دلار هست یه دلیل محکمیه که شما رو میتونه قانع کنه یا سرمایه‌گذاران دیگر رو به اینکه میتونیم از بیت کوین به عنوان یک از اجزای پورتفوی خودمون استفاده کنیم نکته مهم دیگه ای که در این خصوص وجود داره این که اصلا بیت کوین به 21 میلیون عدد منتج میشه و اینکه بیش از 21 میلیون عدد دیگه بیت در بازار وجود نخواهد داشت. دقت داشته باشیم که تا الان یه چیز حدود 18 میلیون ای از این بیت کوین استخراج شده و تا سال 2140 تمام خواهد شد. هر چی جلوتر با اون هاوینگی که براتون توضیح دادم این میزان استخراجه هی کم و کم و کمتر میشه و سختی شبکه هم اضافه میشه بازار هم باهاش آشنا میشه و خب بلطب این مسئله جذابیت خاص خودش رو خواهد داشت داستان بعدی پدیده هاوینگه که براتون توضیح دادم هر چهار سال یک بار اتفاق میفته ویدیوش هم براتون تهیه کردم اونم حتما ببینید هر چهار سال یک بار این میزان استخراجش نص میشه. جایزه کی بابت استخراج میده؟ روز اول بابت استخراج 50 تا میداده، بعد شده 25 تا 2016 2020، یعنی همین چند روز دیگه تو اوردی بهش ما فکر می‌کنم هفته آینده حدوده مثلا 22 سوم 3 اُم اوردی بهش 1399 میشه حدود 6 و 25 و توی هاوینگ بعدیش یه چیزی حدود 3 و بیست خورده سه و 120 خورده‌ای صدام بیت کوین به شما بابت استخراج پاداش میده. خب این استخراجه باید انجام بشه که بیت کوین در بیاد بعد تو بازار ارزشه. یه سری هم که گفتم تو کیف پولشون پارک کردن. پس عرضه و تقاضا تعیین کننده چیه؟ قیمته. و دقت داشته باشیم که این قیمت هست که بر اساس بازار کارا شفاف میتونه به ما یه منفعت خوبی رو برسونه وقتی که میزان ارزش به بازار کم شده و تقاضاش هم داره همینطور رشد میکنه تقاضا که ثابت نمی‌مونه هی hey, داره رشد میکنه. خاطرم هست سال 2017 که بازار یه دفعه رشد خیلی خوبی رو تجربه کرد و دقیقا یک اون بازه یک سال بعد از هاوینگ بود چه اتفاقی افتاد این بلاک چین اصلا به همه معرفی شد بلاک چین چیه و بلاکچین به واسطه بیت کوین خودشو گسترش داد حتی الان شاید این هستیم که از بل... تکنولوژی بلاک توی بهداشت و درمان استفاده میکنن توی آموزش ثبت اسنا توی حمل و نقل توی زمینه های مختلف کسب و کار دارن ازش استفاده میکنن چند روز پیش یه مقاله ای می خوندم که KFC هم که یه مجموعه زنجیره فسفودی هست که داستانش هم قطعا میدونید سان سانجرز چجوری توی سن فکر می کنم سالگی اومد این راه انداخ تا چهجوری رست توسه داد و فلان و, و به کجا رسید؟ اینا برای بررسی اثر بخشی میزان تبلیغاتشون از تکنولوژی بلاکچین دارن استفاده میکنن پس ببینید این جریان داره ادامه پیدا میکنه و هرچی هم میره جلوتر خودشو بیشتر نشون میده و خب نکته مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم بعد نکته چهارم نسبت توضیح دارایی به تعداد افراده یه حساب کتاب کوچیکی بکنیم با هم خب اومدیم توی گوگل زدیم جمعیت کره زمین چقده 7.5 میلیارد نفر جمعیت داره توی وبسایت‌های مختلف به لهسن می‌تونید ببینید این عددها کم و زیاد میشه 7.5 میلیارد جمعیت داره من می‌ام این 21 میلیون بیت کوین رو تقسیم بر 7.5 میلیارد نفر جمعیت کره زمین می‌کنم هر نفر اگر بخوایم به صورت عادلانه اینو تقسیمش بکنیم هر نفر دو هزارم بیتکوین بهش میرسه با قیمت امروز کوین این عدد من مثلا ما میگیم الان 135 و, و میلیون تومن قیمت داشته باشه میشه سی سد هزار تومن شما میتونید توی این سرمایه گذاری بکنید و ما یه مقدار رندش میکنیم میگیم با 400 هزار تومن سرمایه گذاری توی کوین شما یه ذره بیشتر از اون توضیح نرمالی که بین تمام اعضای کره زمین وجود داره بیت کوین دارین و عملا شما یه پله از بقیه بالاتر خواهید رفت. خب پیشبینی‌های زیادی در خصوص رشد قیمت بیت کوین وجود داره که اعداد خیلی نجومی می‌بینن که من واقعیتش جورت نمی‌کنم اینجا ازش اسم بالا پیشنهاد می‌کنم خودتون یه جستجویی بکنید. اما این روند 10 سال گذشته رو دوباره دقت بکنید. از زیر یه دلار اومده به کجا رسیده اگر این اتفاق یه بار دیگه و یا اینکه در 10 سال آینده تکرار بشه شما یک گذاری خیلی خیلی بزرگی تو زندگیتون انجام دادین پس این هم یه دلیل دیگه ای که میتونید از بیت کوین استفاده کنید مسدود شدن دارایی نداره اصلا شما اگر یه حساب بانکی داشته باشید در خارج از کشور به هر دلیلی میتونن یا هر جای دیگه ای به هر دلیلی میتونن حساب شما مسدود کنن داراییتون مسدود میشه خیلی راحت. بعد حالا شما باید بودید دنبال اینکه این مسئله رو حل کنید یه سری ویدیو ساختم در خصوص وچرهای پرفکت مانی و وب مانی حالا یکیشو این بالا براتون کارت میکنم برید ببینید خیلی راحت میتونن به دلیل پولی که اومده تو حساب شما حسابتون رو مسدود کنن خیلی راحت دارایی شما رو مسدود میکنن اما توی این موضوع اصلا مسدود کردن دارایی وجود نداره پس اینم یه روشیه که شما خیالتون راحته که داراییتون جای امنیه اما کجا دیگه دارید خودش یه مپسی یه ویدیوی دیگه ساختیم در واسه کیف پول انواع کیف پول و معتبرترین و کم ریس رو توش معرفی کردیم پیشنهاد می کنم از بین کلی از ویدیوهایی که توی کانال براتون تهیه کردیم تو یوتیوب برین اینو پیداش بکنید بازم تاکید می تا الان اگر عضو کانال ما نشدین همینجا روی این لوگو کلیک بکنید فرصت از دست ندین بحث بعدی بحث شفافیت در قیمت تراکنش هاست خب اه این خیلی ترنسپرنت شما میدونید که خیلی راحت میتونید کیف مختلف مختلفو ببینید هرچند که نمیدونید این کیف پول برای کیه ولی میتونید ترانزکشن هاشو ببینید موجودیشو ببینید و خب اطلاعات ارزشمندی رو میده و قیمتش بر اساس ارزه و تقاضا ایجاد میشه اون جریانی که تو پول فیات هست اصلا اینجا اتفاق نمیفته و این پول تو پول فیات شما هی هر چی میره جلوتر ارزشش رو هر روز هر روز و هر روز کم و کم و کمتر میشه اما اینجا این اتفاق نمیفته شبکه غیرقابل مسدودی داره و اینکه این شبکه همونطوری که میبینید با اینکه مثلا خاطرتون اگر باشه سال 2019 چین اومد ماینرا رو محدود کرد یه سری قوانینی وز کرد یه سری کشوران به طبع اون اومدن این کار انجام دادن اما شبکه از کار نیفتاد شبکه کار خودش انجام داد همونطوری که الان میبینید داره کارش انجام میده پس مثل سویفت نیستش که خیلی راحت ببندن به سمت یک کشوری و اینکه محدودیتهایی براش ایجاد بکنن یا بر از یه سری آدم ریستریک بکنن ازینه پایین تراکنش سرعت انتقال شما اگه یه پولی رو بخواید از طریق سوئیفت انتقال بدید بعد میاد بره این مسیر رد کنه بر فدرال رزرو و تایید بشه و حداقل 5 تا 7 روز کاری زمان خواهد برد به غیر از این روزهای تعطیلی که بین پنج جمعه ماه و شنبه, شنبه،, شنبه، اونور دنیا وجود داره که عملاً خودش 10 روز انتقال پول زمان خواهد برد میبینید که توی این این توی بیت کوین و سایر رمز ارزهای اتفا نمیفته پر این انتقال الانه یعنی الان میزنی و خیلی کسری از شاید ثانیه و دقیقه شما پولو تو حساب مبده میبینید و هزینه پایین ترا کنشه به همین خاطره که میبینید ریپل شده هووی سویفت و اینم یک کوین آینده داریه بازم تحکید میکنم که اوقتی ما از چیزی اسمی از وبسایتی کوینی میبریم دلیل بر این نیست شما چشم واسه برید بخرید باید بررسی کنی خودتون اگه به نچ رسیدی تمام ریسکش بر خودتون خودتون این کار رو انجام میده اما من از جنبه آموزشیش دارم میگم ریپل یه آینده ای رو میتونه تصور باشه که خیلی راحت پول از نقطه به نقطه دیگه منتقل شه کما اینکه یه سری بانک ها همونطور که چند وقت اخیر این شنیدیم یه سریک بانک ها توی امارات و عربستان سعودی از این قابلیت استفاده کرده مرد نقل انتقال پول سرعت بیشتر، هزینه پایین تر ببینید یک کانسپتی به عنوان نیو بنک وجود داره توی دنیا این نیو بنک ها یک روش جدیدی از بانکتری رو دارن نشون میدن دیگه اون زمانی گذشت که بتونن به هر روشی مشتری ها رو درایو کنن که بعد از همین روش استفاده کنیم همین است رو نه متودهای جدید انتقال پول اومده که اینا باعث پوست اندازی نقل و انتقال پول توی دنیا بانکداری خواهد شد کمان که میبینید تو کشورهای مختلف این اتفاق افتاده این بانک های که بدون شعبه هستن نمونه اینا مانزو N26 اینا هفت در چهار در کل دنیا دارن سرویس میدن و وقتی که میای بررسی میکنی تو ستاد این بانک یه چیز حدود زیر دیویس نفر آدم داره کار میکنه و عملا اون دیویس نفر آدم متخصصن چرا روی پلتفرم های مختلف داره پلتفرم مثل, مثل مثلا موبایل عرض شود که این اینجور پلتفرما داره سرویس میده شما سری بزنید به بانک های نه ایرانی خارجی رو ببینید HSBC بانکو بریم ببینید چه تعداد پرسنلی داره ساختمون به چه گرونی بخره نمیدونم زرق و برق که باید برای اون دفاترش درست بکنه چقدر هزینه هزینه رو که عجیبهش نمیده که از منابع سرمایه گذار داره استفاده میکنه در اصلی که اصلا رو پلتفرم بلاکچین اصلا این چیز شوخیه فراموش کنید این هزینه ها رو پس یه بچه جدیدی از انتقال پول و بانکداری بر اساس کریپتوکارنسی داره ایجاد میشه که این برای اونایی که پایونیر هستن اونایی که میخوان یه مقدار جلوتر از بقیه دارن حرکت میکنن این نکته مهمیه که تاکید میتونه بکنه بهشون که بیت کوین واقعا ارزش سرمایه گذاری داره مورد نهم رفع موانع قانونی فعالیت در کشوراست چند سال پیش خاطرتون هستی حتی تو ایران هم یه مدتی ممنوع بود ولی یه قوانینی گذاشتن بر اساس قوانین امکان فعالیت وجود داره دوستان سازمان بورس اگه صدای من از اینجا میشنوید بدانیید و آگاه باشید که این ICO ها که ما یه مجموعه ویدیوی کامل تهیه کردیم و میتونم ادعا کنم که ترین مجموعه ویدیو در خصوص ارزی اولیه سکه به زبان فارسی هست به شما داره این تأکید رو میکنه که زودتر بجنبین ICO ها تامین روش تامین مالی رو داره عوض میکنه یعنی دیگه از اون قالب بورس و باک داره خارج میشه و دقت بکنید که این میگن خطر از اون که در آینه میبینید به شما نزدیکتر است. تغییرات از اون که در آینه میبینید به شما دوستان نزدیک‌تر پلتفرم شما آماده کنید. یه ظرفیت خیلی خوب دانشی ما در سطح این علاقمندان آی توی کشور داریم که میتونن منابع مالی‌شون رو از سراسر سر دنیا جمع کنند. دیگه انقدر درگیر تولید و اشتغال و اینا نباشید یا تامین مالی. شما مالیشیا، ها؟ دوستان مالیشی معنی و مفهوم پول ارزن رو و اگر کسی این واژه برش جدیده گوگلش کنه این رفع موانع قانونی فعالیت در کشورها دقیقا در همین راستای این اتفاق داره میفته پس وقتی که هی این محدودیت ها برداشته شه همه گیرتر میشه همه گیرتر میشه و همه میتونه ازش استفاده کنه اینو دقت بکنیم که از فرصت استفاده کنیم نشه این که اگه منم همون یه دلار اگر بود فهمیده بودم بیت کوین می‌خریدم الان نو هزار می‌فروختم حساب یه دو تا چهار تا هست بازی میکنه الان با اون حساب کتاب مثلا نصف ترهون و صاحب بود و دلیل محکمه دهم ده یه جایگزین خوب برای طلا چرا جایگزین خوب برای طلا تلا هم محدود منابع توی دنیا محدوده به خاطر نوع استفاده ای هم که ازش میشه جذابیت بالایی داره و هرچی هم میره جلوتر خب البته طلا سالیان ساله که شناخته شده هست اما این جذابیت رو ایجاد کرده که مردم برای حفظ ارزش پول از اون استفاده کنن روش های خرید همونطور که قبلا توضیح داده بودم روش خرید با ریال و کارت شتابی در ایران روش های متنوع خرید از داخل کشور و در خارج از کشور از طریق صرافی ها و بروکررا بین الملی هست بابت این ویدیو و ویدیوهای متفاوتی رو تهیه کردیم پیشنهاد میکنم که این ویدیو این گروه ویدیو که این بالا براتون کارد میکنم حتما سر فرصت الان بزن روش بازش بعدا برو نگاه کن چرا چون کلی مطلب جالب دارید توی اون بابت اینکه حتی اگر میخواستی بفروشیم به کدوم صرافی بفروشی که بیشترین قیمت خرید و داره ازت خب هر حال شما همیشه در نظر داشته باشین که سود شما در ارزون خریدنه از کدوم صرافی بخرم که از همه ارزون تر میفروشه براتون اون تو کلی ویدیو گذاشتم برید ببینید و اینکه اصلاکی چ... گفته بخریم یه کللایم بزرگ اصلا دلایل نخریدن خریدیان بیت با هم مرور کنیم همیشه یه سری مخالف برای هر طرحی وجود داره و برای اون یه سری عدله فنی و اقتصادی میارن و اصلا بزرگتر از اون یه سری مدعی هستن که بیت کوین یه کلاهبرداری بزرگ قرنه میتونیم حرف اونا رو هم بشنویم ازش استفاده بکنیم داستانهای پانزی رو که شنیدین یا این طرح هایپ که وجود داره من چند تاش تو این قسمت های متداول توی کریپتوکارنسی تو گروه ویدیو های اسکم گذاشتم توی کانال یوتیوب حتما ببینید بعضی هم اینجوری معتقدن من اینو این بالا کاردش میکنم حتما برید بعدن نگاه بکنید بحث دلیل نخریدن بیت یه ویدیوی جدا میخوام براتون تهیه کنم در اینکه اصلا واسه چی بیت کوین بخریم کی گفته و در نهایت این شما این که تصمیم میگیرید دقت بکنید تو بورس هم همین داستان ها حاکم هست. که کسی بهتون میگه این سهمو بخری خود بررسی کن شاید اصلا در سرت کلاه میذاره شاید خودش میخواد خالی کنه به شما بندازه مثلا این کانالایی که میبینی چند وقت اخیر هم هستش که سازان به شدت داره روشون فوکوس میکنه خب این اینو دقت داشته باشیم که شما که اگر الان تازه داریم ما این مفاهیم آشنا میشی یا حرفه تر هستی قطعا میدونی که به حرف این اون نمیشه اعتماد کرد بعد خود به یه نقطه برسم که خودم تصمیم بگیرم این کار رو انجام بدم و بعد از همه این موارد به موضوع مقایسه بیت کوین و فیات و طلا می رسیم یه ذریب همبستگی بین این ارز ها وجود داره که این برای ما خیلی اهمیت داره. باید اینو ببینیم این ذریب همبستگی یه ویدیوی جداگانه من تهیه کردم توی یوتیوب میتونید نگاه کنید که ذریب همبستگی بین این آلتکوین ها و توکین رو داره میگه خیلی مهمه ها برای کسی که میخواد مثلا تشخیص یه روند رو بده اینا با هم چه ارتباطی دارن اگه این رشد میکنه بعدش هم اون رشد میکنه جوریه؟ این پورتفوهایی که صندوق های سرمایه گذاری یا این ای تو بورس با هم حالا قبلا کلی ویدیو در این خصوص توی آپارات براتون به اشتراک گذاشته بودم این ذریب همبستگی وقتی که نزدیک به شاخص باشه یعنی با شاخص ذریب همبستگی بالایی داشته باشه در زمانی که بازار داره رشد میکنه میبینید صندوقا خوب میره بالا ارزشش هم رشد میکنه یا سهمای این تیپی که میگن اصلا سهمای شاخص سازن اینا رو برید ببینید ذریب همبستگی با کامودیتی ها یعنی اون کالاها مثل مثلا نفت نیکل کروم اینا اینا خیلی مهمه ها یه سری ادم این ارتباطا رو پیدا کردند و به همبستگی با فیات که برای این هم یه ویدیو جداگانه ساختم این بالا براتون کار داش میکنم که برید ببینید ازش لذت ببرید امیدوارم که توی این ویدیو قانع شده باشین که یا حداقل این دلایلی رو یه بار با هم مرور کرده باشیم که می ارزه که بریم تو بیت کوین سرمایه گذاری کنیم یا نه اگر خوشتون از از این ویدیو حتما لایکش کنید با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت می‌کنید ما رو تشویق میکنیم که باز هم براتون ویدیو بسازیم دو تا ویدیو مرتبط با این مبحثو براتون اینجا قرار دادم اگر تا الان عضو کانال ما نشدین و به این مباحث و به صورت خاص تریدینگ در کریپتوکارنسی علاقمند هستین حتما روی این لوگو کلیک کنید اون دکمه زنگوله رو فشار بده تا از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه کریپتوکارنسی زودتر از بقیه به لحظه ای که ما فیلمی رو به اشتراک میذاریم مطلع بشی ممنون که تا اینجا دنبال کردید ما رو با ما همراه بودید امیدوارم ایام به کام باشه خدا نگهدار